I bukej do paso Že mne ona videla, že mne ručka ranená, Borko zaplakala, prajírka moja. Prajíročko moja, nezármo, což je, zároveň, po nikde neporadá. Zena! Kodnička si obraného, na čtyri nožičky ochovaného, môj kodničok veniešen.